Na nam dam da da nam Dame, dam dam dam, dame, dam, dam, dame, dame, dam dame, Da da da Och där var det slut Har vi nått <än damp secturerına> En varm applåd för det. Ja <Aroundnement> Det var, det var... Det var ingen, det kom ingen gissning här från laget under tiden. Har ni nåt svar? Vad har ni nåt svar? Jag kommer inte att Nej, det är inte lätt. Det var det faktiskt... Vi behöver mer skor alltså. Mer, mer skor, säger hon från laget här. Ja, vi kan inte undra igång rätt svar. Det var ju Britney Spears vi hörde. Med... One more time. Ja! Ja, den tror jag nu igen. Vi kanske inte någon låt att lyssna på till varas, <ståras> ja, Nej, är mycket, mycket nyare än Ulla som jag sa. Men... Ja, vi får se om det blir Ulla i nästa låt här. Vi, uh... <ståras> Da <laughs> da <laughs> <laughs> Da da da ut JA! Österut, och vad heter den? den? Gund i USA! Nej vi grävde guld! Och vilka har gjort den? Ehm, nu ska vi se här. Niklas Strömstedt och... Jag Ja, då var två till. Han sa det väl där, tyckte jag. Ja, precis! G.S. med! Med det det gjorde så! Ja, till slut tog ni det där när refrängningen kom. Det var kanske lite långt för där. Men bra och starkt att ta det. Och bra nynnat också av Lars. Nu har vi en låt kvar och jag tror att den här kommer gå bara farten. Den här kommer den. Här. Härligt jobbat. Det blir ju faktiskt det är eh, fyra poäng. Fyra poäng av sex möjliga i den här grenen. Och eh, efter en, om jag får säga det, lite knackig start där med Britney Spears. Så kom du verkligen igen, Lars. Ja, tack för det. Den länmar sig ju den ålderskategorin också när jag var innebär. Precis, vi stegade substantivt. Ja. ja, ja det var det var första momentet i på trekamp. Nu är det dags för tjänstgåttning. Vi ju strax. Jaje men det fick vi. Vi har ju en eh, producent med oss här. Annika Andersson som eh, är med och hugger där kärnan landar. Vad säger du Roger? Men det var oerhört bra men, men hon har ju legat i träning i köstvärlden. Nu står hon i köstvärlden nu. Nu tuggar hon frenetiskt bort för ner till för att labbra en annan. Oj, det var snar den första. Ja, jag tror att den landade vid konan precis där innan, där. så den första var nog faktiskt längst, men det var på åren. Och när Sveriges enda kärnspottare så kör bakskruv. <hör> nu ska vi se här, om vi landar för till tredje... Det var, det var så snabbt så det var så svårt att se vart den landade någonstans. Men vi har koll på detta också. Nu får ni vara med där borta för nu kommer fjärde tjäran. Oj, oj, oj, Ja, det var... Ja, ja det var en grej som var en Frågan. Nu får ni vara med här för nu kommer sista kärnan sista. Det är lite svårt att se vart de landar Så ni får hålla ögonen öppna där borta Så det blir bra på sista här nu För det vandrar med rekord på gång här Bill, Billy Batong i Linköping Nu får du, nu får du hålla öronen Nu kommer Kväll kärna kärnan Nej! Det blir riktigt men En varm applåd för kärnan. Det var den första och... Nu kan det en kasse här med Stohol Och böken bara Det Är inget fel på engagemanget här? Absolut inte Det finns ju lite tid kvar det gör det verkligen så... ...och en på var arm Och vi har tidräkningen redo Kör igång, klara, färdiga. Gå! Kom igen, Och politiskt Och Vi tar en paus och räknar ut hur många steg det där vad som har hänt här idag. Ja, nu har vi faktiskt fått ett slutresultat. Det har ju varit väldigt bra uppslutningar på torget i Göten idag och det har kommit in riktigt mycket skohorn. Nu undrar ni säkert hur många det har blivit. Det vet jag. Ni behöver alltså för att komma upp i ledning eh, så behövdes det 905 skogård. Eh, men det finns ju också andra kommuner att slå och eh, för att till exempel slå Linköping så behövdes det tre, över 315 eh, skogård. Vad tror ni? Har ni, slått, eh, har ni slått Linköping? Tror ni att ni har slagit Essunga också? Ja, det var lite mer tveksamt. Jag kan berätta att ni har fått in 540 skohorn! 540 skohorn, är ni ska vara riktigt nöjda med för det gör att ni får totalt 6, 564 poäng. Och det gör att ni hamnar på en hedrande tjäderplats. Ni slår grästopp Livsköping i våran tabell. Bra jobbat! Ska vi göra ytterligare ett musikstryke var så goda. Jag vet, jag vet. Jag vet, jag Gracias.